عسلمه تكلمت في الفيديو اللي قبل هذه عن الشيعة طريقة تفكيرهم طريقة عملهم اسلوبهم السياسي بصفة عامة ما حبيتش ندخل في التفاصيل نتاع التقسيمات نتاعهم خاطر هما زيد مقسمين انواع ولكن خديتو فكره على الموضوع المره هذه باش نتكلموا على السلفيين ده نرجع للتاريخ كما قلنا ان السلفيين ظهروا متاخر يعني مش كيما الشيعة، الشيعة هما متقدمين عليهم ياسر. ظهر بالمذهب الحنبلي في الأول ثم ظهر ابن تيمية في فترة من فترات التاريخ الإسلامي ما يسمى بالعصر الذهبي وقتها كان المسلمين بداوا ينفتحوا على العالم وبداوا يترجموا في الكتب الأوروبية للعربية حتى أن كانوا في الحروب بتاعهم وقتها يمسكوا أسير يبدلوه بكتاب. كان فما تفتح في العالم الاسلامي كبير اللي سميناه العصر الذهبي سواء على المسيح سواء على الزردشتيين وغيرهم كانت العالم الاسلامي منارة يجيوها من كل عالم باش يدرسوا الطب والنجوم والرياضيات وغيرها وقت ظهر المذهب الحنبلي وبعده ظهر ابن تيمية والفكر السلفي شاف جماعه شافوا اللي العالم الاسلامي قاعد يبتعد على السلف الصالح فجاب ابن تيمية الفكرة هي العودة للسلف الصالح وتطبيق بالحرف دون اجتهاد ولا تفكير ما جاء به محمد واسلوب محمد في المكة وفي المدينة وقتها. ظهر ابن تيميه بدا ما يسمى الفكر التكفيري يعني بداوي يمنعوا في الناس وبداوي يكفروا في الناس وبداوي يقتلوا في الناس ومنهار ظهورهم والعالم الاسلامي هو يتاخر الى وصل اسفل السفلي ده هذا الفكر السلفي كان يعمل في اطار الخلافه الاسلاميه اقل حدة لكن بعد سقوط الخلافة الاسلامية وظهر ما يسمى بالتجديد للفكر السلفي اللي هو الوهبية الامور تغيرت واصبح الفكر السلفي عنده منهج وعنده اسلوب في العمل صحيح هو لا يملك الحنكة السياسية ويستعمل الاسلوب المباشر للتعبير عن افكاره. هذه اول صفه من صفاته، هو ما يعرفش المراوغه، يعني يعتمد على احاديث ما يعطيها حتى تاويل. هو يقول لك معناتها المؤمن بين المؤمن والضعيف والمؤمن القوي انه وقت يشوف المنكر لازم يبدله بيده. كان ما نجمش بلسانه. كان ما نجمش بقلبه ذلك اضعف الايمان. وبالطبع السلفي يحب يكون هو قوي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي مسألة التمويل. التمويل عند السلفيين يعتمد على الزكاة والتبرعات المباشرة والغير مباشرة من الأفراد ومن الدول وخاصة دول الخليج هو يعتمد على فكرة أن من الجمش يشارك بجسده لازم يدعم بماله. إذا هناك سلفيين يدعموا بالمال هذاك علاش عنده زخم من الأموال لا تقدر. المسألة الثالثة في حروب يستعمل حرب الكر والفر والارهاب والترعيب وحرب العصابات والاغتيالات يعتمد زده نفس الشيء على السلف الصالح واسلوب محمد هو من عارضه يقتلو وهو محمد بيدو قال معناتها نصرته بالرعب ونصرته على معناتها بالرعب على مسافه مسافه شهر اذا هما هذا اسلوبهم يعني لو ندرسوا السلفيه نشوفوا نفهموا محمد شنو عمل المساله الرابعه الدول الداعمه الاساسيه الان للسلفيين هي دول الخليج وعلى راسهم قطر وبالطبع السعوديه ودول اخرى المثل الخامسه الهدف بتاعهم هو قيام الخلافه الاسلاميه في العالم الاسلامي والقضاء بعد قيام الخلافه لازمهم يقضوا على ما يسمينه ما تسموه هم البدع واول ما يمكن القضاء عليه بالنسبه لهم هما الشيعة والصوفية وكل المذاهب غير الوهابيه، ما هما يؤمنوا بعمليه تطهير. وبعد لا يطهروا العالم الاسلامي ويصبحوا كلهم سلفيين، يهجموا على العالم ويحرروا العالم حسب رايهم ويسيطروا عليه. النقطة السادسة، ما يعتمدوش على العقل. العقل عندهم مغيب كليا، يعتمدوا على النقل. ويرفضوا كل ما هو حديث إلا اللي يحتاجونه في عملهم الإسلامي شيء طبيعي ما هوش مش حرب بالسيوف إذن يرفضوا الحداثة بصفة عامة هذاك علاش معناتها تلقاهم في لباسهم معناتها يحافظوا على اللباس القديم الإسلامي لكن تلقاهم طون يعني لابس سبادري نايك وهز مطريات هكيكا فكرة هكيكا مخهم يخدم فهمت ما مش مخهم هو مخهم ما يخدمش لما معناتها هكيكا مخهم برش اما من ناحية السابعة دعمهم الاجنبي نزلنا نعرف ان السلفية الحديثة هادي فهمت تم خلقها من طرف الانجليز من اجل اضعاف الخلافة والامبراطورية التركية نعرف القصه في السعوديه وظهور الوهابيين وآل سعود وكل شيء هذه من ناحيه من بعد تم استعملها من طرف امريكا لمحاربه الشيوعيه وخدمه مصالحها وحتى انتوا تستعمل فيهم تستعمل فيهم لاي مصلحه تخصها هي ولكن مش يعني ان السلفيين صنع امريكا 100% لا مش صحيح هذا السلفيين هم سلفيين هم فكر سلفي اما احنا قلنا انهم ياخذوا الدعم من اي انسان معناته ياخذوا الدعم يجيهم الدعم من اي جهة خاصة دول الخليج تنجم امريكا تسمح لدول الخليج باش تعطيهم الدعم باش تمرر حاجات تحبهم هي يعني بطريقة غير مباشرة وهوما بحد ذاتهم ما عندهم فكر كما فكر محمد يعني نجم نتعامل مع العدو ونعمل تحالفات معهم بعد نقضي عليه يعني هما في بالهم تو ياخذوا الدعم من امريكا وبعد يقضيوا على امريكا هذا كفكرهم فهمت يعني ما عندهمش حاجه مع تغريبه انها ياخذ سلاح ولا ياخذ الفلوس من عند امريكا ولا حتى من عند الشيطان هذاك هو فكرهم المساله الثامنه عندهم بعد نظر ما عندهمش بعد نظر اصلا يقدروا الحاله علاش خاطر هما عندهم الحياه هذه عباره على ممر والحياه الحقيقيه هي في الجنه اذا تلقى كل تصرفاتهم هي تصرفات وقتيه وتسرعيه على حسب الاوضاع هما بالنسبة ليهم يستغلوا الفرصة، يعني يغزروا الحاجة شنو فما في البلاد ويعملوا ضربتهم. بالنسبة ليهم هذاك برهان إلهي. هما هكاك يفكروا. إذا ما عندهمش بعد نظر وتخطيط ومعنتها العملية يعملوها في لحظة نجموا يقرروا توا وقع وقعد مثلا نضرب لك مثال آه وقع الأقسام من أجل حل المجلس التأسيسي، قاموا عملوا عملية في الشعام بقتلوا تسعة من الناس. تسعة جنود توانسة. اذا ما تعرفش عليهم كيفاش يتصرفوا يعني ما نجموش نتنب شنوا باش يعملوا المساله التاسعه عندهم تجربه كبيره في ارهاب الاخرين والتعدي عليهم من اول ظهورهم وهما نهار كل صباح وليل يضربوا في الناس ويتعدوا على الناس ويقتلوا في الناس ويكفروا في الناس هذاك شغلهم الشاغل من اول ظهورهم والان نفس الشيء على خطر هما هدفهم الوحيد هو العودة لما يسمى السلف الصالح والمثلة العاشرة والاخيرة ما عندهم حتى فكر متكامل واضح ولا منطقي يقول لك دستورنا القرآن بل عندهم فكر رجعي متخلف قديم يتمثل يتمثل هالفكر هذا في الإسلام كما ظهر في مكة منذ 1400 سنة واللي يعتبر كل ما قام به محمد من مكة للمدينة لفتح مكة هو وحي الهي واسلوب الهي يجب اتباعه الى قيم الساعة هذا هو تفكيرهم وهكا يشوفوا يشوفوا الامور هذوما هما السلفيين اللي يعتبروا انذل واخذل ما انجب الاسلام بل هم الاسلام نفسه كي تجي تشوف الحقيقه ما بيدهم السلفيين تحب تعرف الاسلام اللي جاب بيه محمد والقهر والقتل والذبح والضرب هو انك تفهم السلفيه تعرف الاسلام ومع فيديو قادم نحكيو على الاخوان الشياطين ولا اخوان المسلمين اللي هما من بعد باش على النهضه بالسلامه ومع فيديو قادم